Суперельфи з Хмельницького завершують пакувати подарунки дітям. Солодощі, книгу про незалежність України, шапку з логотипом «Суперельф» та листівку з новорічним привітанням. Волонтер проєкту Вадим Стецьков, говорить, складає подарунки другий рік поспіль. Ця упаковка займає досить Великий проміжок часу, але нам пощастило, в нас є багато побратимів і ми щаредуємося, коли в кого виходить. Олександр Крулік, приватний підприємець, говорить, до пакування подарунків дітям долучається вперше. Захотілося робити щось не тільки для себе. Вільний час, там година, дві, три, коли як день, там, коли ввечері, коли зранку. Волонтер Олександр Баурін каже, кошти на подарунки дітям надавали благодійники та українська діаспора в Польщі. За його словами, подарунки пакують на знак пам'яті про загиблих та важкопоранених героїв. Кожна область займається роздачею. Ми співпрацюємо з військоматами, з військовими, з волонтерами і роздаємо ці подарунки, і вони особисто доходять з рук в руки. На кожному пакеті ставиться печатка із логотипом «Ельфа», який, за словами Олександра Бауріна, є помічником Святого Миколая. В пакет волонтери вкладають листівку із QR-кодом. За посиланням – привітання дітям від волонтерів з усієї України та з-за кордону. – Привіт, я Ельф Уляна, мешкає Шарі. Я Альф Аня, живу в місті Тернопіль. Вітаю, вітання з п'ярівного міста Луцьк. Я Ельф Руслан. Бажаємо вам здоров'я, щастя, достатку процвітання. Ми всіма вами пишаємося. Будьте щасливими. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.